Хлопці, привіт! З вами Олександр Терехов. Сьогодні ми будемо зустрічатися на будівельну тематику. Якщо у вас є питання, сумніви, то я допоможу вам знайти підсказку, рішення або розвіяти сумніви. Так. Ви мене вибачите, тому що вийшло так, що вся та підтримка котру ви мені надіслали і за що я вам дуже-дуже вдячний але хлопці я її всі, всі все вже витратив на підтримку ЗСУ так що вибачте мене можете скидати ще ось е, і взагалі Ну я якось не дуже хотів але все ж таки дивлюся що навіть 6 місяців війни а восени не там як кажуть віз нині там декілька знайомих товаришів служать в ЗСУ наші хлопці з котрим я працюю служать в ЗСУ і постійно коли хтось йде треба допомога треба підтримати треба хлопців одягти обути хоча нам і кажуть що голих босів нема так голих босів нема але одна футболка це звиняйте Ну, це теж не діло все ж таки так тому е, коли є кому допомогти треба допомагати і кожну зустріч будемо присвячувати допомоги якійсь якісь справі сьогодні я попрошу якщо у вас є така ласка можливість підтримати будь ласка одного з наших знайомих котрий молодий парень служить в ЗСУ підтримати можна через монобанк я ссылку вам скину в чат тому що в мене щось не, не вийшло, скопію, ну, запустити Instagram на цьому компі. Не знаю чому. Блокується і все. Ось, але можна по цій ссылці перейти і допомогти підтримкою. Бачите? Тобто, треба зібрати 198 тисяч, поки що його мама назбирала 54 тисячі. Тому підтримуйте, не стесняйтеся, буду вам дуже за це вдячний. Ну а ми починаємо як завжди з ваших питань по будівництву тому що поки хлопці нас захищають а ми їх спонсоруємо підтримуємо тому що хочемо щоб вони повернулися здоровенькі всі к нам до нас додому обійнялися і діточок і жіночок так ось озброєння потрібно обов'язково щоб було тому що постійно то бронєвік то бронік то ще щось але все одно треба підтримувати тому е, робимо те що ми можемо тобто я вмію будувати тому заробляю будівництвом нічого не заробиш ось але справа в нас зараз одна ви мені вже накидали дуже багато питань за що вам дуже-дуже дякую будемо починати е, я зараз е, пишу тайм-коди розбиваю вебинари на маленькі питання-відповідь тому звиняйте але там за один вебинар я відповідаю десь на 20-30 питань і тому виходить що в день мені потрібно публікувати десь від 5 до 10 відео відповіді ось тому Якщо вам маленькі відповіді не цікаві, то ви не турбуйтесь, не відволікайтесь, тому що у вівторок, у четвер проходять великі вебінари, і вони попадають у плейліст Blitz-вебінару. Все маленькі я вже розпихую по тематикам в плейлісти, для, для того, щоб вам було зручно знайти відповіді. Так, зрозуміло. Так, щось я цілий день за компом, і не дуже щось я бачу. Трошки збільшую, вибачте. Одеська область тяжкий саман, утеплений пінопласт 10 см, чи є економічна вигода в використанні кондиціонера на охолодження вночі, нічний тарів. Тобто охолоджувати внутрішні конструкції. Е, для того, щоб людина жила комфортно, потрібно, щоб будиночок був інерційний. Тобто, поняття інерційного будинку його не існувало до тих пірів. Пір, поки Олександр Васильович не почав про це розповідати і звертати на це увагу, і це потрібно для того, щоб ви могли по цьому критерію розділяти технології, по которому будується будинок. То саман сам по собі, він вже інерційний, тобто він навіть не потребує додаткового утеплення. Але все ж таки, якщо ми хочемо збільшити цю інерційність, за счёт чого? За счёт того, що ми масив, тобто глину, виводимо по внутрішню зону, в теплу зону, а утеплювач відсікає прогрів стіни влітку і охолодження взимку. І чому це важливо? Тому що сучасне будівництво, воно орієнтується не на людину, воно орієнтується на Бистріше, дешевше. Розумієте? І виходить так, що коли ремонтується саман, стріха, котру вже мало хто може відремонтувати, вона замінюється на сучасну кровлю. Але стріха в будиночку і саману, вона виконує роль природнього конди кондиціонера. Це про що я розповідав. Тобто вона дуже парапроникна, при тому вона гігроскопична. І тому в, в старих хатах, де Дах з Састріхі дуже було комфортно. Влітку прохолодно, взимку тепло. Розумієте? І ось виходить, що коли ми одну систему викидаємо, будинок починає прогриватися. Ми обираємо цей природний кондиціонер, і будиночок влітку перегрівається. І починають його утеплювати. Для того, щоб користуватися цими будинками, ви повинні розуміти, що ввечері, наприклад, зараз в нас влітку, в день там 30 градусів, ввечері 20-22 градуси. Тож інерційний будинок і гарний, що на ніч ви відкриваєте вікна і запускаєте прохолоду, ви охолоджуєте стіни. За ніч, при цьому ви будете спати при більш низьких температурах, а вдень вам вікна треба закрити закрити ставні, закрити жалюзі, щоб сонце, сонечко не прогрівало цю будівлю. Розумієте? Тобто ввечері, вночі накопили прохолоду, а вдень її користуєтесь? А ви хочете великі вікна до полу. Щоб багато світла було і пішло, поїхало. А будинок він для того, щоб там пожирав, поспав і побіг далі працювати в полі. <хи> Ось тому дійсно, якщо ви хочете охолоджувати по ночному таріфу і зекономити трошки грошей, ну це дійсно так, так можна. Звісно, якщо ви включите кондиціонер, встановити температуру, наприклад, 18, ну може дуже буде холодно, насмар нашмарк буде обов'язково то десь 20 градусів виставити то так вам буде дуже зручно спати і ви трошки накопичите цю прохолоду але все ж таки ну сказати що ви там дуже багато ну, я не можу ви мене вибачте в мене інерційний будинок спати мені комфортно буквально декілька днів було таке що так вночі було десь там 24 градусі тобто ну, досить тепло було але так було досить комфортно якщо ви на півдні тобто там де гарячіше жарче так то так тоді кондиціонер він буде допомагати Ну я згоден з вами що такий підхід так він має бути, тому що ваша будівля виконує роль інерційного елементу тепла акумулятора, в даному випадку акумулятора холоду. Демо далі. А, блін, мені треба щось малювати, щоб заставочка була на маленьких відео, ну, гаразд, я попробую. Спробуй. доброго вечора Олександр чи варто штукатурити доволі рівні стіни з газоблоку D500 для кращого микро-мікроклимату чи можна просто пошпаклювати сіткою і різниця буде невеликою е... тут дивлячись чим штукатурити Дмитро тому що е... дивиться Наприклад, якщо ви будинок у вас дачний, тобто періодичного проживання, то вам взагалі-то треба думати про те, як його заморозити взимку, тобто щоб не опалювати, так? то тоді тільки шпакльовка. При цьому краще брати шпакльовки для фасадних робіт. Але якщо це будинок постійного проживання, тоді у вас є варіанти. Наприклад, ви дійсно теж можете пошпаклювати, наприклад гіпсовою шпакльовкою або поштукатурити гіпсовою шпакльовкою штукатуркою або поштукатурити із візковою штукатуркою або, або глиняною і ось виходить так що якщо ми подивимося з вами яка сорбця у кожного з цих матеріалів то на і там не тільки процент сорбцей треба дивитися а треба дивитися ще швидкість з якою цей матеріал вологу в себе бере і віддає. І ось, якщо по цих двох параметрах ми з вами подивимося на ці чотири варіанти, то на першому місці буде глиняна штукатурка. Причому, якщо ми подивимося з вами на традиційну технологію, то ми побачимо товщину глиняної штукатурки 4 см. Зрозуміло? Вона найкраща. Вона швидко бере вологу, вона поступово її віддає, і тому вона гарно регулює мікроклимат в кімнаті, в будинку. Ось, бачите, цілий день йде дощ, цілий день. 56% вологості. Регулюється на другому місці по цих самих параметрах вапняна штукатурка. Тобто вона теж гарно сорбцує і віддає але швидкість з якою вона це робить вона нижче ніж глиняна тому вона на другому місці дуже важко якщо глиня дуже дорога дуже мало майстрів не кожен може собі дозволити але це круто це круто в нинішньому в, нинішні, в наш час а ось і звістково тут вже гірше тому що вона роз'їдає дуже руки вона, з нею важко працювати, тому майстрів теж дуже важко знайти. На третьому місці гіпсова штукатурка. Вона теж гігроскопічна, регулює вологу, але швидкість, з якою вона це робить, дуже маленька. Тобто навіть в суточному перепаді цієї вологі, тобто вночі колись спите, спите чи потім виїжджаєте, у гіпса дуже... Ну, як це повільно все це відбувається. Тому, але майстрів багато, легка, приємна в роботі, тому що кисла среда, кисла среда, вона така ж, як у нашій кожі. Тому майстри її полюбляють і її всюди впіхують. Але ми знову говоримо про товщину, кільки, декілька сантиметрів. А гіпсова штукатурка враховується десь 10 мм. Потім вона по грошах так б'є, що мало вам не покажеться. Ось. І на четвертому місці шпаклівка. Дуже повільно, маленький об'єм, ну і звісно, що мало на що буде реагувати. Тобто, ось такий розклад. І тому я казав, що якщо ви хочете гарний будинок, зв... звиняйте, але глина. Кегла. це тобто на першому місці сама не на другому це целяне будинки е, будуть ось і е, ще каркасний деякі технології каркасних будівель теж для цього підходить ось але якщо вам треба швидко і дешево за блок ваше все тому е, в газоблочному будинку ви можете так використати, наприклад, звізкову штукатурку, гіпсову штукатурку, чим товще, тим краще. І обов'язково бумажні е, обої чи з тканини. Тобто вони дозволяють вам хоч трошки якось регулювати оцю вологу. Хоть трошки. І воно ж, розумієте, е, на безрибі є рак риба. Тому хоч трошки, але все одно це вже краще. Ось, але і ще не забувайте про те, що коли я кажу про інерційний будинок, це по холоду і по вологі, то це стосується зовнішніх стін, хлопці. Тому що вже мене достали оці от псевдоблогери, псевдонауковці, котрі не розуміють простих речей, що інерційність важлива зовнішньою, Стіни, зовнішні, там, де є зона конденсації вології, там, де є конструкційні масивні елементи. Ось це важливо. Те, що ви там внутрішню стіну зробити з сегли, це мало на що буде впливати. А от зовнішні стіни, там зовсім інші фізичні процеси проходять Так, так що так. Ну, Вибачте, що я довго відповідаю. Олександр е, Васильевич, добрий вечір. Підскажіть, будь ласка, як правильно накрити зливну яму, вкладену з цегли? Яка зливна яма, Дмитро? І що із цегли? Чим накрити? Е, вибачте мене, Дмитро, але я не роблю зливної ями, тобто септики, всякі дренажні системи з цегли. Не роблю. Uh. Якби виклали цегли ще там зроблені при царі горохі та, там або якоїсь там римської цегли, то я ще мог якось там на це подивитися. Тобто там частіше там клінкерна цегла з додаванням піску або крупних Частинок, ось вона більш морозостійка вона не боїться вологі там, і так далі, і тому подібне. Ось, то я ще можу це зрозуміти. Ну сучасний цеглі, що там робити? Вона в руках розсипається. Навіщо? Ну, є заліза бетонний кільця. Ну, зробить з них, зробить гідроізоляцію. Зараз, ну, ну, що, ну скільки вона у вас там прослу... прослугується, ця цегла сучасна? Накривають їх тільки за залізобетонними плитами, тому що ви тоді можете зробити ну, захисний шар десь так, чим більше, тим краще, тому що якщо це зелена яма, там буде велика волога, і тому вам треба, щоб захисний шар був десь так сантиметрів 5, і ще бажано знизу зробити гідроізоляцію там на основі цемента чи бітумної обмазочної гідроізоляції, але для внутрішніх робіт, щоб не задихнулося, не дай Бог. Тобто або ту, або ту, але треба залізобетонну плиту захищати від зайвої вологи, тому що вона буде промерзати, на неї на поверхні буде конденсуватися волога, ось і так далі. Тобто зробити би великий захисний шар гідроизоляцію, використати високомарочний бетон. Але ну, я тільки залізобетон, нічого більше я не можу вам рекомендувати так е, дя, е, будь ласка у нас е, Євгеній питає у нас це нас стіна 250 вровень з плитами ПБ на стіну плануємо Маурлат Мож, можна ли для компенсації розпору двохскатної криші поверх плит под Маурлатом пустити арматуру переварив їх шпількам це питання було буквально в четверг поэтому зайдіть будь ласочка і подивиться відповідь там замість арматури була металева полоса вебинар так і називається він вже опублікований є на каналі доски затяжки поверх морлата поміщаються в пространство мансард так ця відповідь була Дивіться, хлопці, я зараз вам покажу одне фото. Сьогодні в мене були консультації, і коли я вам щось розповідаю, то це не тому, що я хочу вам мізки подирити, А Тому що фізичні процеси є фізичні процеси. В нас ще буде консультація з цим замовником, тому що виходить так, що Недостатньо мені було інформації. Хвилиночку, дивіться. Йде реконструкція старої будівлі. Переробляється покрівля, дах. Робляться інші конструкції. І ось з часом, бачите, тріщини. Ось, бачите, горизонтальні тріщини пішли. Вони ось, ось ліворуч, тобто йде остаточний розпор кроку, розпирає стіни і з-за цього з'являються оці тріщини. Тому що кровля, скоріш за все, неправильно зібрана, тобто вони... Коли її демонтували, не звернули увагу на, на всі вузли, зробили, як знають, і от такий от результат. Тому дивіться мої вебінари, що таке безразпорна кровля. Там, де я розповідаю, які принципи на що треба звернути увагу. Але от-от вам результат такого будівництва. Так. Хлопці, нагадую, що сьогодні вебінар присвячується 72-й бригаді ЗСУ. Ми їх сьогодні підтримуємо. Силка на підтримку буде в описі під цим відео. І також в чаті я опублікував цю ссылку. Так що підтримуємо. Тепер по ваших затяжках. Євгеній, найкращий вихід все ж таки подивитися – на, ваш, на вашу архітектуру на ваш конструктив і потім вирішувати що і як робити але від того що ви поставите туди затяжку треба щоб ще вузол там де ви будете затяжку ставити зі стропілою щоб там той вузол був достатньої міцності витримати це навантаження розумієте справа ж не тільки в самій затяжці а в конструктиву в цілому тому треба дивитися що у вас є так коньковий проїн покрівлі 12 метрів із пром стійками з кроком 4 метри по розрахунку проходить брус 150 на 200 так підтверджую проглядаю два варіанти перший брус 150 на 200 зі стиковкою в одну треть прольотів Ні Ні Сергію Е, Дивіться, коли ми з вами встановлюємо ригіль, при цьому неважливо, який він, з якого матеріалу, дерево, метал, залізобетон, він лягає на колони і працює як нерозрізна балка. Тому підхід повинен бути як для нерозрізної балки. Ідуть наші опори, наш ригіль лежить. І якщо ми подивимося пюру моменту, то вона буде ось така. Звісно, ви можете сформувати шарніри. Ось. Але для того, щоб деревина працювала раціонально, формується оцей рігіль, шивається як нерозрізна балка. І ось в цих зонах ми з вами будемо получати нульовий Момент, так званий нульовий. Тобто там немає згибаючих зусиль. І відстань ця зазвичай. Одна четверта від прольоту. Зрозуміло? Не одна третя, а одна четверта. Так. Інше питання. Зібраний прогін із трьох дощок. 50 на 200 з розбіжністю стиків дошка склеїти ПВА та пробити гвоздями який варіант прогону кращий е, любий тобто ви можете зробити прогін по ваших стойках як з одного бруса так і з дощоком Тобто немає значення, вони всі будуть працювати, тому що коли ви робите розрахунок, то тут важливо, який момент інерції. А сформували ви його, а момент інерції буде зависити від ширини і висоти цього елементу, і тут вже не важливо, як ви його формуєте. Або ви формуєте його з трьох дощок з розбіжністю ось або з двох або з'єднуєте таким чином наприклад теж може бути немає ніякого значення якщо ось такий вузол попадає в місце нульового моменту він все одно працює розумієте тому тут немає значення тут важливіше оце і оце ось, зазвичай є така і уніфікація Поняття. Тобто, коли зробили розрахунок дерев'яних конструкцій, так для того, щоб не було помилки, уніфікують. Тобто, зменшують кількість наймінувань січень балок. Тобто вони повинні відрізнятися більше, тому що на будівництві відрізнити балку, наприклад, там 100 на 100 від 90 на 90 фактично неможливо, візуально неможливо. Тому е, можуть допустити помилки, наприклад, або е, коли нарізається деревина, є залишки і виходять, коли дуже багато різних розмірів, то ці залишки від, відходу. Тобто ви їх не можете використати, вони не підходять один до одного. Тому іноді навіть збільшують, там, якщо велике осічіння, тобто по розрахунку треба чуток менше, то все одно його роблять більше для того, щоб уніфукувати, щоб оцю помилку і зменшити відходи. Да, доброго Тетяна! Хлопці, дівчата, я, я звиняю, що на старому каналі ви стали спонсором, але, вибачте, той канал більше підтримуватись не буде. Тому, Тетяна, я з радістю вам допоможу, якщо будуть питання, звертайтесь. Тому що, Тетяна, якщо я не помиляюсь, нас спонсор каналу. На цьому каналі спонсорувати можна буде тільки тоді, коли тисяча годин пробуду просмотрів тобто враховуючи що зараз дуже мало просмотрів то це буде ще не скоро ось так. так яка послідовність виконання робіт по влаштуванню стелі на мансардному поверсі Крипимо парабар'єр натягуємо шнур для тримання вати вкладаємо вату крипимо гіпсокартон до кроку дякую ні Деніс звиняйте але це не зовсім правильна технологія Дивіться. по-перше є різні пірошки котру формуються на мансарді є традиційний і не дуже традиційний враховуючи те що я багато років є вебінар на блозі комфортна мансарта тому вебінару вже більше п'яти років, але він все одно актуальний. І все одно ніхто в інтернеті навіть не розповідає те, що розповідаю я. Розумієте? Тобто от, з одного боку я цим пишаюсь, а з іншого боку мені сумно. Тому що, ну, невже ж за стільки років не можна було навчитися правильно проєктувати мансарди та каркасні будинки, коли вся інформація доступна, коли Олександр Васильович про це трендить вже більше 10 років. Тільки на Ютубі. А якщо врахуємо ще е, форуми, то це взагалі більше 15 років, я про це розповідаю. Ось, тому дивиться на блозі vicom.tv в розділі вебінари є вебінар Комфортна мансарда дивіться його і правильний пирожок ось тому скажімо так якщо ми йдемо цим пиріжком кутреви Говорити, він мені не подобається, тому що він не вкладається в поняття комфортної мансарди. Матеріали не працюють на людей. Так, вони витримують навантаження, вітрові нагрузки там, і так далі, але на людину вони не працюють. Ну, ми ж відповідаємо на ваше питання. Так, ось. Перше гіпсокартон до кроків не кріпляться. Не прикручується, тому що є вітрове динамічне навантаження, йде вібрація, і гіпсокартон буде сильно трещати. Тому гіпсокартон кріпиться на профіля чи брускі через П-образки. Але, але... П-образки беруться ось такої форми. Звичайно, вона має ось таку форму, саморезом прикрутили. А для мансарди вона має ось таку форму. Тобто оце пружинний елемент. Він гасить маленькі вібрації від динамічного навантаження. Зрозуміло. І от через... Цю вібраційну ось такий елемент, ось тут там йде брусок або профіль гіпсокартонний, вже кріпиться гіпсокартон. Мало того, кріпиться в два слої, мінімальна товщина 25 міліметрів, тому що ці 25 мм товщини, а це по 12,5-2 рази, потрібні для того, щоб... Збільшити огнестійкість конструкції даху для того, щоб в случаї якогось там вогнища, пожару, щоб сім'я встигла евакуватися, щоб був на це час. Зрозуміло. Тому, коли розповідають вам потолочний гіпсокартон, пошліть куди подалі. Місце це називається технологічна карта. І от, коли ви заходите на технологічну карту фірми KNAUF, там. Пишеться, що гіпсокартон влагостійкий, 12,5 мм. Два шари. Друге питання. Два шари дають більшу масу. Тобто замість 12,5 12 25 кг. А це додатково навантаження. Тобто, з'являється ефект преднапряжений конструкції як це сказати українською хлопці дівчата пишіть мені будь ласка в коментарях тому що за 50 років я таки не вивчив українську каюсь так ось коли ми даємо ось у масу 25 кг на метр квадратний наші крокви вони трошечки прогибаються і стають більш піднапряженими тобто вони краще працюють на оце динамічне навантаження взагалі на монтаження і оці два підходи три тобто вібраційні прообразки розбіжка швів маса вони допомагають зменшити трещину образування на на стелі мансардного поверху зрозуміло так а ось тепер до вашого пірашку це все потрібно знати для того, щоб потім формувати пирожок. Так ось, для того, щоб ваша пара-ізоляція була цілісна, у вас виходить так. Ідуть крокви. Між кроквами набиваються гвоздочки. Натягуються, наприклад, крокви. Ми натягуємо вірьочко, як я тісьму ось натягуємо і вона тримає мінеральну вату плюс вона не до, е, утримує мінеральну вату від того щоб вона не сповзала по параізоляції. тому що сама параізоляція вона склизька і мінвата вона може зіскользнути тому ми натягуємо тітіву е, мінвату краще так вкладати зверху це зручніше але якщо лупануть дощі Ну, мало не покажеться. Друге питання, коли ви будете виконувати оздоблювальні роботи взимку, то в Мінваті буде накопичитися дуже велика кількість вологі води рідини. Тому ми все ж таки утеплення робимо після того, як вже висохлі штукатурки та стяжки. Зрозуміло? Тільки потім ми вкладаємо мінеральну вату. Тобто, якщо ви хочете, щоб вона зберегла всі свої свойства, була суха, коли будинок просушиться, от тоді її тільки і вкладаєте. Або виконуйте оздоблювальні роботи влітку. Тоді мінвата не буде накопичувати цю вологу. І от в нас виходить так, що високодифузійна мембрана вона йде зверху. Ось тут. Так. А ми утеплюємо мінвату знизу. Так, це незручно, хлопцям незручно працювати над головою, це потребує більше часу, але все ж таки мінвата залишається сухою і зберігає свої властивості. І ми використовуємо Knauf Solution, вона не така колка. Ось з нею працювати приємніше. І так, потім робиться параізоляція. Або перехресне утеплення, а потом параізоляція. Ось, потім йде прижимний брусочок, це 30-ка частіше. Потім до цього брусочку вже прикручується П-образка і брусочки або профіля, або профіля под гіпсикартон. Зрозуміло? Тому що стропіла вони вирівнюються знаружи, для того, щоб дах виглядав рівно, а знизу стропіла не завжди рівнесенькі. Вони через пілараму йдуть, вони не, не проходять рейсмуси. Тому вони кривенькі. Плюс в них можуть бути різний вигиб. їх може покрутити пропелером і так далі. І тому ця п вона вам і потрібна, щоб ви це все компенсували. Зрозуміло, всі ці неровності. І ось потім ви тільки робите два слоя гіпсокартону. 25 мм. Зрозуміло? Оце от мінімальний пирожок мансарди, який ми не робимо у наших замовників. Тому що наші замовники наймають нашу команду, котра працює добре для людини. Дивіться вебінар «Комфортна мансарда». Дякую. Так, от така і послідовність. Меріан Шриба. Доброго вечора чи поштукатурити криво вкладену цеглу чим поштукатурити криво вкладену цеглу там муч... мучкоблоки на фасаді А що таке мучкоблоки Я не знаю таке А що, а що ви маєте на увазі Маріан уви ви, я не знаю перед утепленням Мінватою чи можна штукатурити циметно-вип'яним штукатуркою Так е... У вас, якщо у вас технологія вологого фасаду, так, тобто буде потім декоративна штукатурка, то ми фасад зовні штукатуримо тільки цементна вапняною штукатуркою, тільки. Її. І її можна придбати готовою або самому зробити, тобто придбати вапняний розчин і один до 4, тобто додавати цемент. М400 і штукатурити тобто там десь получиться штукатурка М75 десь ось так по умісності і потім на рівну поверхню так наклеїти мінеральну вату під гребенку на мінеральний клей і потім пошпаклювати і заштукатурити ось а цегла криво вкладена Ну це ж поняття таке цегли дуже великі допуски Так, йдемо далі. Потрібно залити стяжку з теплою підлою, товщиною, під, під, під теплу підлогу, з товщиною 70 мм. Який склад суміші краще зробити з митим піском, чи варто додати дрібного щебню чи відсіву? Хлопці, взагалі-то, коли ви робите теплу підлогу або комфортну під підлогу, бетони не використовуються, тому що це зв'язано з, з, з коефіцієнтом температурного розширення. Тобто дуже великі зусилля в бетоні виходять. Тому зазвичай все ж таки роблять з розчину. Далі, по товщини. По товщини ми в проект закладаємо 60 міліметрів. Згідно нормативів, стяжки від 50 і більше міліметрів навіть можуть не армуватися. Але ми, ми все ж таки армуємо. Якщо от 60 мм, в принципі, достатньо для того, щоб компенсувати на рівності поверхні. Тобто, по факту, там виходить від, так, від 40 до 70-80 мм нормально. Можна зрощена робити. Якщо ви хочете все ж таки там щось додати, ну, додавте віців наприклад. Ну, точно не щебінь. Тобто, ну, гран-віців він навіть ближче до крупного піску розумієте. Ось і потім в стяжку додається спеціальна добавка, котра збільшує пластичність рощини після заставания після набору міцності. Так що от так. Все ж таки рощина. І митий пісок річковий. Річний. Тобто чим менше буде глини поливатих частинок тим краще тим менше буде врагітність трещина утворювання менше буде цих трещинок і так далі Ось. і по составу ну зазвичай роблять розчин марки М100 М100 це цемент М 400 один до трьох, так щоб з запасиком трошки воно було. Ось. Але іноді є такі покриття, котрі в технологічній карті пишуть, що їм потрібна стяжка М150. нахрена я не знаю. Ну пишуть. А, а є такі бригади, котрі кажуть: "Ми менше, ніж М200 не робимо. Це наше принципове відношення до праці". Зрозуміло а коли їх питаєш а нахрена тобі 200 розкажи мені нахрена тобі 200 що ти там збираєшся на ній робити горіхи колоти чи що їм 200 це вже потрібно бетона робити а як я сказав що підлоги не роблять з бетону дуже сильні деформації при температурних розширеннях зрозуміло йдемо далі В е, всередині серед, буд... хлопці хлопці дівчата пишіть повністю не робіть оці закращення е, е, тому що ввечері в мене сьогодні було 6 зустрічів багато багато питань я теж втомився мені важко тому пишіть будь ласка, повністю слова почали штукатурити вапняною штукатурку два сантиметри на цеглу Згідно дебене, мінімальна товщина штукатурки 2 см. Штукатурки на основі цементу, тобто цементно-вопняни 2 см. Вопняни теж бажано 2, тому що інакше може пересихати. Вона відразу почала тріскатися. Це гарно поливали водою. Можливо, є якась таємниця. Щодо роботи з вапняною штукатуркою, щоб не тріскалась. Так, Тетяна, є ця, ця таємниця. Ця таємниця зветься Пісок. Тобто, дивіться. Е... На заводі частіше роблять все ж таки цементна глиняну, цементна і вапняну з додаванням глини. Ось, і виходить, що коли дуже багато поливатих частинок, а поливати це вопно, глина, цемент. І є тільки один компонент, котрий там залишається і котрий додається для того, щоб зменшити цю тріщину, котрий утворюється. Це пісок. Дуже багато поливатих частисток у вашому розчині. Розумієте? І ось тут ми і підходимо до того, що штукатур повинен відчувати розчин. Тобто він повинен зберегти оцю прилипаємось, тобто коли він з ковшика чи з мастерка накидає розчин, він прилипає до стіни і там тримається. І за це відповідає глиністі части... частинки. Розумієте? А пісок відповідає за те, щоб було менше вологі, щоб менше було тріщин зрозуміло далі після того як накидали полутьором рейкою потім полутьором підравняли під маячки підкидали ще ще підрівняли, коли розчин готовий його затирають затирка для штукатурки це вібрація тобто це додатково ущільнене розчину тому коли ви накидали розчин і з'явилися там якісь там тріщинки то штукатур сам буде вирішувати, треба йому додати пісочку туди, щоб зменшити це. Чи ці трещини уйдуть після того, як він затре, ущільнює цю штукатурку, провібрує її, розумієте? От в цьому і є майстерність штукатура. Майстерність, як він відчуває Розчин, як він чувствує площу поверхні. Оце є навики, котрі не можна передати через інтернет, тільки через руки. Чому Олександр Васильович це знає? Тому що він штукатор теж. Це друга моя професія, котру я владів на будівництві, ну, кажуть, гаражів. Ну, а що ж, халтурів, було, діло було. Ось. Тому нічого страшного нема, експериментуйте, додавайте пісочок, але річний все ж таки, тобто, щоб не було глини. Якщо авражний, там може бути дуже великий процент глини. Ми, коли замовляли вапняний розчин для штукатурки, то завжди ще замовляли машину річного піску. Іменно імен для того, щоб, якщо буде сильно жирний розчин, називається жирний розчин додати піску щоб він менше було тричина утворення чи доречно вопняну штукатурку додавати переліт для підвищення теплових характеристик стіни Ні Тетяна Ні якщо у вас є утеплення на фасаді то за енергозбереження відповідає оцей утеплювач він дуже ефективний в нього дуже велика товщина і додавати спеціально перлит у штукатурку не потрібно не потрібно якщо ж ви займаєтесь реконструкцією будівлі ви не можете вилаз, вилазити на фасад ви не можете його утеплювати тоді дійсно можна використовувати інші варіанти утеплення Внутрішнього. Я про це зазвичай не розповідаю, тому що треба робити розрахунки, і не можна е без розрахунку починати внутрішнє утеплення. Біда може бути, тому що для внутрішнього утеплення використовуються дійсно гігроскопічні матеріали для того, щоб вони виводили вологу, котра там може кондиціонуватися. Тому що е ви, е коли утеплює, утеплюєте стінку. У вас зміщається зона конденсації. Фасадне утеплення, внутрішнє утеплення. І ось, якщо ми подивимось на розріз, то, наприклад, коли звичайна штукатурка лінія зона конденсації знаходиться ось тут. А коли ви робите внутрішнє утеплення, зона конденсації вже зміщається ближче до внутрішньої поверхні і тобто ви зменшуєте об'єм вологі котри може накопичуватися в стіні без проблеми зрозуміло тому і потрібно робити розрахунки ось якщо вам не потрібно додаткове утеплення не потрібно додавати перлит навпаки якщо у вас звичайна штукатурка то е, ваша Стіна, вона працює як інерційний будинок, тобто вся стіна разом зі штукатуркою знаходиться в теплій зоні, тому що якщо стіна утеплена до нормативу, то от в цій точці температура десь плюс 14 градусів. Тобто і штукатурка, і стіна працюють як інерційний елемент по вологі і по температурі. І тому чим плотніше буде штукатурка, тим гарніше. Зрозуміло? Тому не треба просто так додавати. Цікавить ваша думка, точніше прогноз стосовно подальших цін на ринку будівельних матеріалів, до чого готуватися, чого очікувати на ближчий час. Дякую, Михайло, за питання. Відповідь хлопці на це питання завжди одна. Завжди. 36 років я в будівництві, хлопці. Я постійно казав на всіх вебінарах, якщо ви хочете будувати будинок, зберігайте гроші в валюті. Що б вам там не розповідали. Тому що за ці 36 років наша валюта, я пам'ятаю ті часи, коли в нас ввели грину, і один день одна грина равнялася одному долару. Скільки зараз долар? Хлопці, 36,6 як офіційно, а неофіційно 42-44 десь. Неофіційно. Що змінилось? Та нічого. Розумієте? І хочете ви, чи ні, але всі матеріали ви е, мають в своєму, так, допомагаєте, в составі української іміють в своєму составі або іностранні составляючі тобто це добавки всякі там пластифікатори клея, ось або обладнання на котрому воно виробляється хочете ви чи ні долар це не американська просто валюта це міровая валюта розумієте міровая так, американці відповідають за неї, щоб вона була кріп, кріпкою, да, стабільною, і ну, ціні, цінилася там, тому вони за всім цим слідкують, але це мірова валюта. Тобто, в якої би країні ви не були, ви можете за долари купити і обладнання, і комплектуючі там, і, і так далі, і тому подібне. Тому хочете, ви чи ні, хлопці, матеріали будуть тільки дорожчати а за матеріалами будуть тягтися обладнання комплектуючі послуги так зараз послуги будівельні підстрибнули десь на 20-25 порівняно з прошлого роком. роботи небагато тому далі вони навряд чи до кінця цього сезону будуть рости але враховуючи що після нашої скорої перемоги іностранні інвестори будуть в нас вливати гроші так Московія буде сплачувати репарації котрі вже заморожені в Європі Америці то буде бум строїтельний і все буде дорожчати при тому буде дорожчати не тільки в гривневому еквіваленті дорожчати буде в доларовому еквіваленті чому тому що Україна як частина світового да? як частина світа світового ринку вона конкурує з поляками румунами угорцями розумієте підприємці будуть конкурувати по заробітній платі з іншими країнами тому що ми відкрита країна ми будемо частиною ми є частиною цього світу і будемо ми будемо інтегруватися туди тому все буде тільки дорожчати і не питайте ілюзій навіть коли хтось вам там розповідає ось такий курс буде ось такий це це херня тому що через 10 років курс буде ось такий а те що там отакі от коливання це все до одного місця розумієте все ну це ринково відношення. ви нічого цим не зробите Як правильно фарбувати імітацію бруса, яка буде використовуватись на фасаді? Ні, а я вам це не скажу. <гум> Ні, не тому, що я не знаю, а я вам навіть відповім чому я вам не, не розкажу. По-перше, ми знову стикаємося з таким поняттям, як навики. Дивіться, хлопці, от фірма Cerezit це одна із небагатьох фірм з іностранним капіталом, котра проводить обучаючі семінари. Кожен рік вони проводять ці семінари навіть один раз мене запрошували за що їм велика дяка а потім не, не хотіли більше запрошувати я в різний, мабуть ось але От на цих семінарах вони для майстрів, ті, хто роблять фасад, вони показують не, не тільки всю технологічну послідовність виконання цих робіт, але і ще з яких матеріалів це робиться. Потім йдуть практичні заняття, і хлопці відробляють рукою, приспособами, шаблонами, як це робиться. Розумієте? Тобто неможливо, от ви написали таке питання, неможливо його через інтернет передати. Треба через руки Тобто треба передати навик саму технологію матеріали, так ви можете подивитися в ютубі є ролики наприклад там тон масло він дуже добре імітує різні матеріали просто дуже добре ось але в це, це все ж таки питання не до інженера а до тих хто робить фасади питання по будівництву Україномовного YouTube каналу що підписники можуть зробити для просування каналу перегляд онлайн перегляд викладених відео поширення відео що важливіше поширення тут Василь е, Ну саме простіше це е, подобайка і комент <сміття> як кажуть брати Ось, це найкраще, тобто це обов'язково, тому що це в алгоритмі займає найважливіше місце. Але все ж таки поширення, тобто, силки, це дуже важливо. Той канал було вкладено багато часу і багато грошей. І того, і того дуже багато. От, і на, на той канал тисячі силок є в інтернеті. На цей канал цього ще нема. Навіть через пошук YouTube цей канал ще не шукається. Тобто вас будуть виводити на старий канал. Ось. Але я за це не дуже переживаю, тому що я постійно казав, що для для мене не важлива кількість підписників. Для мене завжди була важлива якість підписників. Мені важливо, що, щоб тут збиралися ті, хто хоче приймати досвід і, і ділитися досвідом. Розумієте? тому я приклад цього направлення розвідку YouTube і для мене це найважливіше але якщо ви хочете підтримати то так Комент, подобайка посилання ось і ну на алгоритми ще дуже впливає те як дивляться тобто скільки так як цей контент обучаючий то Перегляд дуже процент перегляду невисокий Тобто багато хто заходить а тут хтось трендить і пішов і оце дуже погано на алгоритми впливає. ось а тобто чим довше перегляди тим краще ютубські алгоритми вирішують що відео достойне Ну якщо його дивляться то воно достойне тому короткі відео вони виграють з цього питання Тобто чоловік зашов, в нього є питання, він получив відповідь, він дивився до кінця і там, наприклад, 80% просмотрює від довжини відео, і це плюс. А довгі відео там невеликий відсоток виходить, тому їх дивляться гірше. Але YouTube длинне відео теж полюбляє, можна більше реклами показувати, тому я знаю, що в алгоритму вони це теж враховують раніше Всігда Смітел Алекс тут тут взагалі немає ніяких питань тому що рахуйте що Олександра Тіріхва більше ніте Ви ж Санкт-Петербурга так Ви ж вбили на сьогоднішній день росіяни вбили 60 тисяч українців з 2014 року 60 тисяч українців мали щастя народитися в вільній країні але росіянам це не сподобалось вони прийшли нас вбивати вони вбивають кожен день сотні українців кожен день одним більше одним менше яка різниця Правильно. внутрішня цегляна стіна вкрита глиною як її підготувати під фарбу дякую ой це важке питання Діма це це я вам кажу дійсно дуже важке Глина глині рознь, розумієте, і тому от якщо зараз робити оздоблення з глини, там йдуть ну, свої матеріали в комплексі не тільки штукатурки, но і свої шпакльовки, і свої фарби, тому що глина вона дуже, от із-за того, що вона реагує на вологу, вона збільшується, зменшується, якщо волога теж пляше, дельту має. Плюс додатково глині потрібно, щоб фарба віддавала цю вологу, тому е, обичною акриловою ви її не пофарбуєте. Ну, для глини це погано. Ось там вже треба якісь силікатні, там вапняни, гліняні фарби, є такі гліняні фарби. Ось, тобто, щоб фінішне здоблення теж мала велику паропроникність для того, щоб глина працювала як треба тому і чому от глина вона не має зараз от такого поширення як інші матеріали тому, тому що її треба відчувати розумієте тобто Залежно від того, скільки вологів, скільки води ви в неї будете додавати, яка жирність цієї глини, скільки пісочку треба додати, мілкого пісочку, тому що крупний туди вже не катить. Ось. І так далі, і тому подобного. Тобто от глина якраз той матеріал, який потрібно відчувати. І це чувство, воно приходить з досвідом, з тим, як ви працюєте з цим матеріалом. Тому дуже мало майстрів котрі працюють з глиною, тому що дорогий матеріал, потребує уваги, потребує навиків своїх, ось, і тому, вибачте, але я не маляр, ні штукатур, тому я вимушено підіймаю руки і кажу, вибачте, я вам не відповім на це питання. Я все ж таки інженер, тобто, якщо нашому замовнику буде потрібна десь там глиняна штукатурка і її фарбування, ми будемо звертатися до фірми до компанії, котра займається глиняними штукатурками, фарбами, і вони будуть давати своїх майстрів, давати рекомендації бригад, звійнів, які можуть це зробити, які вже мають навики роботи з цим матеріалом. Добрий вечір перший поверх 8 метрів на 19 250 стіна цегла е, а щось я тут треба було би подивитися що це у вас таке тут холодне горище цементна піщана черепиця, два прольоти е, так ви мене, вибачте але мені здається що щось у вас не те Іван Хлопці і дівчата, ви так не шуткуєте. Якщо у вас прольоти більше 6 метрів, вам не треба шуткувати. Або у вас стіна, я, я щось не зрозумів. Два прольоти 3,93. Це 6 метрів 94 см, а де ще 2 метри? так нічого вам не відповім я не бачу вашої архітектури, ось тому я навіть даже не знаю що вам відповісти Ну покладіть плити ПК якщо там прольоти три біля чотирьох метрів ну, плити ПК гарно підходить ось але а вдруг у вас сейсміка тобто ви в Криму будуєте то вам тоді треба або монолит або збор плити перекриття обв'язуючим поязком ну для сейсміки там потребується обов'язково тобто ну я не зовсім розумію питання тому вибачте мене це все ж таки треба дивитися об'єкт тому що важливо ще висота стіна 250 це невелика висота на прольотах 4 метри вона так працює але висота повинна бути не більше 3 метрів якщо висота буде більше трьох метрів там вже питання по устойчивості стіни чи можна використовувати літі, літі проміжцю? Я не зрозумів. Що значить проміжн? Перемички як несучі для фотонів даху, фронтонів даху, напевно, для проекту Барнхаус. Один будиночок є вкладений в інший і в для меншого. Олексій, <ріст> <ріст> я прошу вас, хлопці, ну, в мене уява дуже добра. Розумієте, але я усі два питання я я не можу. Мені треба креслення дивитися. Мова спілкування інженери все ж таки креслення. Ну, мені важко відповідати на такі питання, розумієте? Тим паче, що ви, у вас не барнхаус, Алексій, у вас імітація барнхаусу, розумієте? Ви імітуєте барнхаус, а імітувати ну, постійно складніше, ніж будувати реальний барнхаус. Реальний барнхаус, він чудовий, я його обожнюю. Він з точки зору інженера, це дуже гарна архітектура. Дуже. Мені вона дуже подобається. Тобто ці відкриті фронтони, велике скління. Але барнхаус це металевий каркас. Розумієте? Металеві рами. І там нема проблеми зробити хоч два, хоч три фронтони один за одним. Взагалі нема. Тому що це металеві рами. Все нема питань. А судячи з вашого питання, у вас імітація Барнхаусу. Тобто ви хочете зімітувати архітектуру, прийнявши іншу технологію. А вот для цього вже треба дивитися, що ж ви таке хочете там зробити. Зрозуміло. Я сподіваюся, що зрозуміло. Розкажіть про теплу підлогу в мене залита чорнова далі йде гідроізоляція, пінопласт труби і бетон Не бетон а розчин Ні все правильно ви тільки ден товщини не вказали треба вказувати товщини і все. Ось і потім який поверх. Якщо це перший поверх по ґрунту, ну, так, пінопласт. Якщо другий поверх, то тут краще була б звукоізоляційна мінеральна вата. Ось. І по товщини, тобто, як я сказав вище, стяжка повинна бути в середньому 60 мм. дякую, Олексій, переднатягнуті крокви, переднатягнуті. Так. Я запам'ятаю дякую А чи варто в для виготовлення теплої підлоги мікрофібру додавати Ну скажімо так якщо у вас є армуюча сітка ну фібра там взагалі не потрібна просто-напросто якщо у вас полусухая стяжка то в неї дуже погана адгезія до сітки тобто сітка там не дуже тому там краще мікрофібра але вони не взаємозаміняємі, ці матеріали, тому що люба стяжка – це плита на упругому основанні, а це робота на ізгіб. Ну, можете саме якось поекспериментувати, наприклад, листочок пінопласту покласти на, на пісочок і стати сюди ногою, і ви побачите, що він ось так вигибається. Тобто розтягнута зона вона нижня і тому люба стяжка як плита на упругому основанні армується знизу ось а фібра вона не заміняє робочу арматуру просто-напросто фібра вона для того щоб збільшити стійкість дотерття зменшити мікро тріщинки образування там ось тобто її можна додати коли є сітка ось Ну або е, ДБН, як я казав, е, каже, що якщо стяжка товщиною більше 5 см, то її не обов'язково арму, армувати. Тобто, е, норми вважають, що якщо ми дивимося зверху, люба стяжка, вона може покритися якимось мікротріщинами. І от каже такий шматок, да, товщиною 50 мм, він просто з, за рахунок своєї маси, він лежить на основанні. Навіть на піску, керамзіті, утеплювачі і так далі. Тобто завдяки цій масі. Тому вважається, що при більших товщинах не потрібно. Якщо ми дивимося старі будівлі, там взагалі часто використовували вапняні стяжки, і там не було ніякого армування. Але товщина була така, від 5 до 10 см в середньому. Тобто великі товщини були. І паркет на них там клали, і ліноліум клали і так далі. Ну, погано так, погано матеріал пилів, розколювався, але все ж таки робили. Ось тому, якщо по вашому питанню, чи варто? Ні, не варто, не обов'язково, якщо це звичайна технологія виготовлення стяжки, тобто звичайний розчин. Якщо напівсуха стяжка, так, обов'язково варто, тому що там нема адгезії до сіці. так, останні питання на сьогодні. поделиться е поділитися пропорцією та способом приготування де нормальної цементно-вапняної штукатурки на основі гашеного вапна. Е, дивіться, мы е готовую ми закуповуємо готову вапняну рощен на заводі. Тобто, він приїжджає, ми робимо і до Ємність Туди самосвал звалює цей розчин, ми його накриваємо плівкою, і коли хлопці, хлопці починають штукатурити, то вони беруть оцей випняний розчин, додають 1 до 4 цемент, 1 до 4 М400, і починають, і дивляться. Якщо він дуже сильно тріскає, то туди додають ще піску. Ну, щоб до... зменшити річне утворювання все і от таким от чином це і штукатуриться якщо і там використовується гашене вапно чому на заводі тому що так там додають глину і дуже гарно вимішують тому що вапно дуже важко вимішувати на руки важко і час дуже багато витрачається тому простіше це замовити на заводі і все і перевести готово якщо все ж таки ви хочете самі це робити так то дивиться я коли в себе вдома штукатури вапняним розчинам то я виконував так на три частини піску я додавав одну частину гашеного вапна змішував і дивився якщо було мало Додавав вапна, якщо було ще жирно, додавав піску, тобто путем експерименту, тому що в мене був овражений пісок. Ось там є присутня ще глина, тобто це бажано брати так. Але якщо буде пісок з меншим ну, в составі буде менше глини, ну, тоді більше вапна треба буде додати, щоб була ця приліпаємість. Але це робили експериментально. Зрозуміло. Якщо вам потрібно все ж таки по-научному, да, ну, тоді я вимушен вас направити на блог. На, на блозі є стаття Рощини, але російською мовою поки, ну тут уже, звіняється, блог взагалі 15 років вився. Я вже своє життя ж викреслю. Так. М -м Мені взагалі вже іноді важко переходити <свісна> на русский язик. Я вже так звуків бутую і в житті українську розмовляти, що навіть сам трохи дивуюсь. Е у підписників тут є доступ. Е ну, реклама це не я. Так, активуватися. Господі ж ти боже, як воно. Ось, бачите, тобто можете зробити скріншот, і ось всі состави. Тобто, состав в об'ємній дозіровці раствора для марки вяжучего Ну, от, зазвичай беруть 400. І ось тут є всі ці пропорції. Ось цементно-известковые, цементно-глиняные растворы для надземных конструкций при относительной влажности воздуха в до 60% и вот есть более 60%. То есть, в зависимости від того, яка марка розчину вам потрібна, тут є ці пропорції. Тобто робити скріншот або заходите на блог і там дивитись ці пропорції але все одно по місцію треба ще трошки буде підкоригувати це Ну давайте ще одне питання Данило вже другий вебінар мені мені О, в міст дякую Данило от за те що мені Данило підсказав то я відповім на це питання тим паче що питання питання так гарне Вітаю. Минулого разу хотів знати, чому всі пишуть, що утеплення фасаду або ще чогось пінопластом. Він ж небезпечний і горючий. А найкраще замість нього використовувати екструдку або покращений пінопласт. І питання не зовсім зрозуміло. Так що ж ви кажете про пінопласт і потім знову про пінопласт і пінопласт? Ви тоді якось нададе Даніла... Вам структурувати своє питання, тому що мені воно не зрозуміло. Тому що екструдірований пінополістирол і, пін, і пінополістирол – це все пінопласти. Тобто є чоловік, є жінка, але це все люди. Зрозуміло? Тому коли кажуть утеплений пінопластом, то мають на увазі або екструдований пінополістирол, або просто пінополістирол. Ну і то і то пінопласт і у, у, там просто відрізняється технологія виготовлення все і тому різна структура але і то і то пінопласти тепер на про те, що він небезпечний з чого ви взяли що він небезпечний от розкажіть мені будь ласочка. а ну з чого ви взяли звідки ця інформація якщо він такий небезпечний чому він не заборонений не де в світі є обмеження так є обмеження по його використанню але він не заборонений. якщо він такий от небезпечний по принципу горючий так так дійсно горючий димит дуже сильно збільшує температуру горіння пламені тому все горить ще сильніше дуже токсичне коли горить тобто там Т3 Т4 Може бути токсичність, тобто дуже так і давити. Але давайте подивимось, а яка його плотність. У дерева, наприклад, 600 кг на метр кубічний, а фасадний пінопласт 16 кг на метр кубічний. Так, хто більше буде горіти дерево чи пінопласт? Так, пінопласт горить дуже швидко, і в цьому він ну, дуже небезпечний, тому що навіть пожежники не стигають приїхати. І коли ви дивитесь фото чи відео, як горить пінопласт, ви в шоці. Але це горіння 5, 10, 15 хвилин. Все. А дерево горить декілька годин. Декілька годин. А, е, далі. Ви говорите про пінопласт, але не, не будують будинки з пінопластом. Будинки будують, використовуючи пінопласт. Це різні зовсім речі. І коли проводили іспити... По систем не матеріалів, а систем. Наприклад, мінеральна вата в своєму составі має обоксидні смоли, котрі теж при горінні виділяють дим і токсичність Т3, Т4. Розумієте? Але коли порівнюють пошпакльовану мінеральну вату і пошпакльований пінопласт, то вони показують практично однакові характеристики. Тому що за цементним розчином Гвоство горіння матеріалу вже нівелюються. Тобто вони вже трошки інші. Тому пожежники кажуть не про пінопласт чи мінвату. Вони кажуть про систему. Тобто це шпаклювання, це декоративне оздоблювання, це товщина цієї шпакльовки, котра може бути те саме. саме. Інші... Далі йдемо. Хто є в цій системі? Є ли там якийсь матеріал, який може підтримувати горіння? Тому що, наприклад, пінопласти, вони можуть бути Г1. Це саме затухаючий. Але якщо ви цим пінопластом будете утеплювати каркасний будинок, дах з деревини, то це трагедія. Тому що дерево горить, а Г1 теж горить, коли горить щось рядом. Тобто це небезпечно. Ну так не використовуйте цю зв'язку використовуйте пінопласти в цементних розчинах в шпакльовках все візьміть горілку і підіть зажгіть фасад вам ще треба постаратися щоб він загорівся розумієте ось далі по небезпечності по е, там токсичності речовинам, яким він там може випаровувати так далі але коли замірюють все це то це в рази менше ніж дозволяється Якщо врахувати знову щільність цього матеріалу, 16 кг на метр кубічний, то це взагалі не про що. Якщо ми говоримо про стірол, то я вам скажу так, що на першому місці стірол в організм людини попадає через коріння, пасівне коріння або коріння. На другому місці знаєте хто? Не знаєте, а я вам скажу. Ков... це шашлички з димком. тобто всякі копчені продукти питання тобто це коп... копчені сири копчене м'ясо на другому місці по істочнику котрий дає стирол в організмі людини а де там знаходяться пінопласт здогадайтесь ну десь там, от, там, десь, там десь там взагалі їх там не видно Розумієте? Тому о, Європа дуже полюбляє пінопласти, вона їх використовує, але, але вона використовує е, щільність не менше там, 16 кг на метр кубичний, ну, в них там йде по навантаженню, але якщо перевести на щільність то десь 16-18 кг на метр кубічний Тобто мал маленькі технологічні пори не мають можливості конденсуватися вологі в внутрі пінопласту тому він довше служить ось потім вони частіше використовують пінопласти з додаванням графіту у котрого характеристики кращі плюс вони всі Г1 у них не використовуються пінопласти гірше ніж Г1 а в нас ще й зустрічаються. Але дуже багато виробників все ж таки вже пропонують Г1. Далі. Сучасні мінеральні вати мають згідно дбн стекла вати це 20 років використання в системі вологого фасаду, базальтові вати 25 років, пінопласти 50 років. А це теж питання екології. Ізвиняйте. Тобто якщо матеріал довше служить то його економічна вартість при експлуатації вона менше значно менше зрозуміло тому е я вам скажу так що пенопласти зайняли місце в будівництві і достойно вони його зайняли так цей матеріал треба тре тре покращення одна ну, дійсно треба щоб він був ще менше проблемний в случаю пожару але все ж таки коли ми використовуємо в замкнутій системі ну, достойний матеріал котрим і приємно працювати і він довговічний і зберігає свої технічні характеристики при всьому періоді експлуатації будинку Ну а екструдований пінополістирол він дорожчий, він жорсткіше тому якщо це вологі, технологія вологого фасаду то можуть з'являтися тріщинки на стиках а замовникам це не подобається і вони претензії виставляють будівельникам ось тому я теж кажу що якщо вас це не дуже турбує Ну використовуйте екструдер теж гарний матеріал але зараз в Україні є декілька виробників пінопласту і дуже достойного пінопласту тобто на фасаді не обов'язково екструдер от в грунті так там екструдер під фундаментом екструдер і в нього щільність більше тобто в нього щільність вже від 20 до 40 кілограм на метр кубичний виходить Ну що хлопці та дівчата дякую вам за те, що ви мені дозволили провести цей вебінар. Дякую вам за ці гарні питання. Е, до зустрічі. Будемо зустрічатися з вами у четвер о 19.00. Готуйте свої питання. Я задоволенням на них відповім. Бачите, я трошки розбираюсь в будівництві, тому мені є, що вам розповісти. Гаразд. До зустрічі. Пока.